قلبي مش مشاريه مزاني ستر حبه ونبضات عرايا وش عالي سيره وطاني وانت مرتعب تحت حد بالحنايا وانت تحت حد اشبعوا حبهم تهاتم ساري لين عاش معاتمك وصلوها داري لين عاش معاتمك وصلوها داري يا رمييض البرق في عيون الصحاري الرجا سوا بعشاقه سوايا الظلام ولذتين فجيني تاني مرتويه اقوى اهواء قوتي ضمايا بك هنا وانا جازم وضالي، ما على قلبك صدوف ولا رزايا، ومتابعتك عشان أجيك شاري، وانت مالك لا شبه ولا حلايا، وانت مالك لا شبيه ولا حلايا من شوق متفرد وداري ما بقال الزن في قدك بقايا كل ما تفتز في طولك مواري رمح وعلومك تعالي وعلومك وسرايا فعيون الصحاري الرجاز ابواب عشاقه سوايا الظلام ناذتانك جيتانى مرتوي اقوى هو اقوى تظمايا <تصفيق> يومك الطرقه وانا جازم وضالي، ما على قلبك صدوف ولا رزايا، ومتابعتك عشان اجيك شاري وانت مالك لا شبه ولا حنايا، وانت مالك لا شبه ولا حنايا، عادنا بش الحياه والعود داري وانهم على سود المنايا لا تحولهن هزامين وانكسار الحومة لا حدود ولا زوايا الحومة.